السلام عليكم، في الفيديو ده معانا معلومات عن مثلث برامودا، هو اسمه بالانجلش برمودا تريانجل ويعرف ايضا باسم مثلث الشيطان، هو منطقة جغرافية على شكل مثلث متساوي الاضلاع حوالي 1500 كيلومتر في كل ضلع، مساحته حوالي مليون كيلومتر مربع، يعني قد مساحة مصر تقريبا، يقع في المحيط الأطلسي بين برامودا وبورتريكو وفلوريدا، ويعتبر شقيق مثلث التنين، هي منطقة اتشهرت بسبب عدة مقالات وأبحاث نشرها مؤلفين في منتصف القرن العشرين. بتتكلم عن مخاطر مزعومه في المنطقه، ولكن احصاءات غفر السواحل في الولايات المتحده لا تشير الى حدوث حالات اختفاء كبيره لسفن وطائرات في هذه المنطقه اكثر من مناطق اخرى، كما ان العديد من الوثائقيات اكدت مؤخرا زيف الكثير مما قيل عنها، وكذلك تراجع العديد من التقارير بحجه نشرها للاحداث بصوره خاطئه، واعترفت العديد من الوكالات الرسميه بان عدد وطبيعه حوادث الاختفاء في مثلث برمودا كانت مشابهه لغيرها من المناطق في باقي المحيط لا اكثر، ودلوقتي هنتكلم عن جغرافيه مثلث برمودا. حيث تقع منطقه برمودا في الجزء الغربي من المحيط الاطلسي مجاوره لسلاحي الجنوبي الشرقي لولايه فلوريدا في الولايات المتحده الامريكيه ويشمل المثلث فلوريدا في, في الولايات المتحده وجزيره برمودا التابعه لبريطانيا وجزر البهاما ويعتبر خندق بورتوريكو النقطه الاعمق في المحيط الاطلسي ب30000 قدم وهو يقع ضمن احداثيات مثلث برمودا وسميت المنطقه بهذا الاسم نسبه الى جزر برمودا المكونه من مجموعه من الجزر اللي بيبلغ عددها 300 جزيره ليست كلها مأهوله بالسكان وانما المأهول منها 30 جزيره عاصمتها هابلتون وتقع في الجزيره الام يغطي مثلث برمودا نحو مليون و ألف كيلومتر مربع ويحده خط وهمي يبدا من نقطه قرب مالبورن بفلوريدا مرورا ببرمودا ثم بورتريكو لينتهي بفلوريدا مره اخرى أما عن أصول منطقة برمودا فكان أول إدعاء بحالات اختفاء غير طبيعي في برمودا في 16 سبتمبر 1950 من مجلة أسوشيتد بيرس بمقالة من إدوارد فان وينكل جونز وبعد عامين نشرت مجلة فيت مقالة قصيرة من جورج العاشر بعنوان لغز في البحر عند بابنا الخلفي تتحدث عن فقدان العديد من الطائرات والمراكب بما في ذلك فقدان الرحلة 19. كانت مقالة ساند المقالة الاولى التي تتحدث بشموليه عن المثلث الذي حدثت به الخسارات وغطت مجله امريكان ليجيون في أب... في ابريل 1962 حدث ضياع الرحله 19 وزعم حينها ان قائد الرحله 19 سمع قائلا نحن ندخل مياه بيضاء لا شيء يبدو جيدا نحن لا نعرف اين نحن المياه اصبحت خضراء لا بيضاء وزعم ان قادة الرحله 19 ارسله الى المريخ كانت مقالة ساند الاولى التي تقترح ان الحادثه هي شيء خارق للطبيعه وفي فبراير 1964 كتبت فينست جادس في مجله ارجسون مقاله بعنوان مثلث برمودا القاتل تحدثت فيها عن الرحله 19 والاختفاءات الاخرى انها كانت جزء من نمط احداث غريبه في تلك المنطقه وفي العام التالي اللي هو سنه 65 وسع جادس مقالته حتى اصبحت كتابا بعنوان افاق غير مرئيه ودلوقتي هنتكلم عن بحث لاري كوش لورانس ديفيد كوش باحث في جامعة ولاية اريزونا ومؤلف كتاب لغز مثلث برمودا سنة 1975 اللي ذكر فيه ان العديد من الدعاءات جادس والكتاب اللاحقين كانت مبالغا فيها ومشكوكا في صحتها ولم يتحقق منها، ولقد كشفت بحوث كوش ان هناك عدد من المغالطات والتناقضات بين روايات وتصريحات تشارلز بيرلتز وبين شهود العيان والناجين، واشار كوش ان بعض المعلومات ذات الصله لم يتم ذكرها، مثل اختفاء متسابق في سباق حول العالم باليخت يدعى دوناث كروهيرس، حيث ربطها بيرلتز بالمثلث وجعلها لغزا، رغم وجود ادله واضحه تؤكد اختفائه بعيدا عن المكان، ومثال اخر روايه بيرليتز عن حامله النفط الخام التي ضاعت في مياه اطلانتك لمده دون اثر وقد اشار كوش الى ان هناك ميناء اخر يحمل نفس الاسم على المحيط الهادئ ووضح كوش ان نسبة كبيرة من الحوادث اللي احدثت جدلا عن المثلث الغامض حدثت خارجه، ولقد كان بحثه يضم عددا من تقارير الصحف بتواريخ الاحداث، وتقارير عن الحالات الجوية السيئة التي لم يتم ذكرها في العديد من الصحف، وشمل بحث كوش على الاتي: اولا، لم يكن عدد السفن والطائرات التي ضاعت في تلك المنطقة عدد اكبر بشكل ملحوظ على المناطق الاخرى التي تتواجد فيها العواصف الاستوائية، حيث عدد الاختفاءات بها دائما لا يكون غريبا ولا غامضا، واضافة الى ذلك بيرنتز والكتّاب لم يذكروا اي شيء عن العواصف. ثانيا كانت بعض المعلومات في المحيث الاخرى مبالغا فيها كمثال اختفاء قارب يمكن ملاحظتها ولكن عودة القارب للميناء مسألة غير مؤكد منها لانه بالكاد سيكون تحطم ثالثا تعد اسطورة برمودا اسطورة مصطنعة اعدها كتاب عن طريق العمل أو من دون قصد استخدموا مفاهيم وأسباب خاطئة تحتوي على أسلوب الإثارة، ودلوقتي لازم نبحث عن الحقيقة. التقرير الأكثر أهمية هو تقرير إحصائيات شركة هوليد لندن لسجلات الحوادث، التقرير ده نشر من قبل محرر مجلة المصير فيت في عام 1975، حيث ظهر بأن موقع المثلث كان لا يمثل قسما خطرا من المحيط بصورة أكبر من أي قسم آخر، وأكدت سجلات خفر السواحل الأمريكية هذا التقرير، ومنذ ذلك الوقت لم يظهر أي دليل جديد يذكر ينكر تلك الإحصائيات. ¡Suscríbete no. حتى اختفى لغز مثلث برمودا، ولكن لم تختف الاسطورة من الكتب او افلام هوليود، وبالرغم من, من ان مثلث برمودا اصبح لا يمثل لغزا حقيقيا، فإن هذه المنطقة من البحر كان لها نصيبها بالتأكيد من المآسي البحرية التي خلدتها الكتب، وقد انتج جون سيمونز مقدم افلام وثائقية على القناة البريطانية الرابعة برنامجا تلفزيونيا عن مثلث برمودا عام 1992، وسأل فيه لويس لندن ان كان عدد كبير من السفن غرقت في منطقة مثلث برمودا حقا، اجابوا بأن عدد كبيرا من السفن لم يغرق هناك، واكدت سجلات خفر السواحل في الولايات المتحده على صحه استنتاجاتهم، وفي الواقع فان عدد حالات الاختفاء ضئيله نسبيا مقارنه بعدد السفن والطائرات التي تمر عبرها على اساس منتظم، ولقد شككت ايضا دوائر خفر السواحل في المسلم مشيره الى ان ما تجمعه وتنشره المعلومات معلومات ومستندات يتعارض مع ما كتبه المؤلفون عن المسلم مثل انفجار عام 1972 وغرق الناقله فوج في خليج المكسيك، مؤكده انها قد قامت بتصوير الحطام وانتشاء عدة جثث، بما يتعارض مع الدعاء المؤلف ان الجسس اختفى وقد وجدوا قبطان تلك الناقله في مكتب الكابينه ممسكا بفنجان قهوه، ودلوقتي هنتكلم عن التفسيرات غير الطبيعيه، اقترح بعض المؤلفين عدد من الظواهر الخارجيه لتفسير تلك الاحداث، وكان اول تفسير يلقي اللوم على المخلفات التكنولوجيه من جزيره اتلانتس، واحيانا يتم الربط بقصه اتلانتس بعد ان وجد الصخور مشكله على شكل طريق تحت البحر تدعى شارع بيميني في جزيره بيميني عند جزر البهاما التي تتواجد ضمن احداثيات المسالم بينما ربط المؤلفون الاخرون تلك الاحداث بالاطباق الطائره واستخدم هذه الفكره ستيفن بيلبر في فيلم الخيال العلمي لقاءات قريبه من النوع السالب الذي يحكي قصه ضياع طاقم الطائره 19 واختطافهم من قبل المخلوقات الفضائيه تشارلز بيرلتز الذي الف العديد من الكتب حول الظواهر فوق الطبيعيه سجل عده نظريات تربط الخسائر في المثلث ب ولا تفسير لها ومن التفسيرات غير الطبيعية أن المهدي المنتظر مقيم في برمودا مع أهل بيئته والمخلصين من أصحابه، كما ورد في قضية الجزيرة الخضراء الموجودة في كتاب بحار الأنوار للمجلسي، وهو موسوعة كبيرة من 25 مجلد، وتدور رواية المجلسي حول شيخ لهم يدعى زين الدين علي بن فاضل، وكان قد ذهب إلى منطقة ما من المحيط الأطلسي، وأعطى وصفاً لتلك المنطقة التي يدعي أنه زارها سنة 690 هجرية، هذا الوصف جاء متطابقاً مع كثير من أوصاف مثلث برمودا خاصه اقوال احد الطيارين الذين تحدثوا قبل السقوط في البحر بمثلث برمودا فكان من جمله مقاله في مكالمته مع برج المراقبه العبارات التاليه وحتى البحر لا يشبه نفسه يظهر اننا ندخل مياه بيضاء اننا نمر فوق جزيره صغيره لقد دعنا نهائيا وقد راى الشيخ المجلسي نفس العبارات الوارده عندما سافر من العراق الى المغرب ثم الى جزيره صغيره قرب الاطلسي تدعى جزيره الرافضه قال فلما كان في السادس عشر من مسيرنا في البحر ايت ماء فجعلت اطيل النظر اليه فقلت اني اراه على غير لون البحر هذا هو البحر الابيض وتلك الجزيرة الخضراء وهذا الماء مستدير حولها مسلس السور من اي الجهات جاءت ويحكمه الله تعالى ان مراقب أعدائنا اذا دخلت غرقت وان كانت محكمة ببركة مولانا ينطلق هذا الكاتب ليقارن بين هذا الكلام والواقع الذي عليه مسلس برمودا اليوم ليخلص الى النتيجه بان الامام الغائب المهدي المنتظر يعيش في مثلث برمودا القاطع واليقين اتكلمنا عن التفسيرات غير الطبيعيه والان هنتحدث عن التفسيرات الطبيعيه اول التفسيرات الطبيعيه هي اخطاء البوصله تعد مشكله الخطا في البوصله احدى المسببات في حوادث برمودا حين ان البعض افترضوا نظريه وجود طاقه غير عاديه في القوى المغناطيسيه تكمن في تلك المنطقه ومثل هذه الحالات لم تظهر من قبل ويعرف انه لدى البوصلات المغناطيسيه علاقات مغناطيسيه عديده مع الاقطاب المغناطيسيه وهي الحقيقه المعروفه لدى العديد من الملا. للعديد من القرون القطب الشمالي المغناطيسي اللي هو اتجاه الشمال في البوصله والقطب الشمالي الجغرافي وهو اتجاه الشمال على طول سطح الارض يتقابلان احيانا في مناطق صغيره كمثال سنة 2000 في الولايات المتحدة الأمريكية كان الخط الجاري بين ويسكون وخليج المكسيك هو إحدى تلك المناطق، ولكن كان ظن بعض العامة أن هناك شيء غامض حول التغيير في البصل والذي بطبيعة الحال حدث. تاني حاجة من التفسيرات الطبيعية هي أعمال التدمير المتعمد، ويمكن تقسيم أعمال التدمير المتعمد لمجموعتين أحداث حرب وأحداث قرصنة، وقد وجد العديد من الأسباب الأخرى لتلك الخسائر الرهيبة وغرقت العديد من السفن من قبل مهاجمات السطح او الغواصات اثناء الحروب العالميه، وكان هناك العديد من المسببات لكنها غير معروفه، وارتبطت خساره سايكلوبس في عام 1918، وكذلك اشقائها سفن بروتيوس ونيريوس في الحرب العالميه الثانيه بالغواصات، ولكن لم تجد السجلات الالمانيه اي صله بينهم، ولا تزال القرصنه هي الاستيلاء على السفن في البحار بطريقه غير مشروعه موجوده حتى يومنا هذا، بينما تنتشر القرصنه لسرقه البضائع بكسرة في غرب المحيط الهادي والمحيط الهندي. هذا ويسرق مهربو المخدرات نظارات القوارب الترفيهيه لاستعمالها في عمليات التهريب انتشرت القرصنه في البحر الكاريبي ما بين عام 1560 و 1760 واشهر القراصنة كان ادوارد تيت صاحب اللحيه السوداء وجيان لافيت ثالث نوع من التفسيرات الطبيعيه على الاخطاء البشريه تعد الاخطاء البشريه واحده من اكثر التفسيرات المذكوره في التحقيقات الرسميه لفقدان اي طائره او سفينه سواء كان مقصود او غير مقصود، وقد عرف البشر بارتكابهم اخطاء تؤدي الى كارثه، والعديد من الخسائر في مثلث برمودا لا تعد استنادا، فعلى سبيل المثال ذكر خفر السواحل لدى المتحده الامريكيه ان السبب في فقدان الناقله فج في عام 1972 هو نقص التدريب المناسب للتخلص من مخلفات البنزين، وقد يكون العناد البشري لرجل الاعمال هارفي كولر هو الذي سبب خساره اليخت الخاص به الريفونوك عندما ابحر في الى فلوريدا اثناء عاصفه في 1 يناير 1958، ومن التفسيرات الطبيعيه هيدرات الميثان، وكان احد التفسيرات للاختفاءات قد ركز على وجود كميات كبيره من انبعاث لغاز هيدرات الميثان، احدى اشكال الغاز الطبيعي، على منحدرات القارات، وقد اثبتت التجارب التي اجريت في استراليا فقاعات الميثان يمكن اغراقها سفينه كامله من عمليه خفض كثافه المياه. على فرض ان انفجارات غاز الميثان الدوريه وتسمى احيانا البراقيل التينيه كميات كبيره من المياه الرغويه ذات الكثافه المنخفضه والتي ليس بوسعها حمل وتوفير الطفو المناسب للسفن وبهذه الحاله ستؤدي تلك المنطقه المحيطه السفينه الى غرقها بسرعه كبيره بدون سابق انذار كما ان المنشورات الصادره عن هيئه المسح الجيولوجي الامريكي توضح وجود مخازن كبيره تحت الماء في العالم من غازات الهيدرات بما فيهم منطقه بلاك ريدج الموجوده في ساحل جنوب شرق الولايات المتحده ووفقا ايضا لمستنداتهم لم صدر غاز الهيدرات بكميات كبيره في مثلث برمودا طيله الف عام الماضيه، وحسب ما نقلته صحيفه سبوتنك نيوز الى ان مجموعه من الباحثين من جامعه القطب الشمالي النرويجيه اكتشفوا حفرا في قاع البحر ناجمه عن انفجارات ضخمه لكريات فقاعات من غاز الميثان، والتي تراكمت عبر الزمن اسفل البحر، مبينين ان قطر تلك الحفر المكتشفه يصل الى 500 متر فيما يبلغ عمقها حوالي 45 متر. ويقدر الباحثون ان انبعاث الغاز من تلك الحفر قد ادى الى ارتفاع في حرارة مياه المحيط بعدما اختلطت المياه بنسبة من الغاز ويرجح العلماء ان تكون مياه المسلس قد فقدت نسبة مهمة من كثافتها جراء الاختلاط بالغاز جراء الاختلاط بالغاز مما ادى الى غرق السفينة التي تعبرها ومن التفسيرات الطبيعية ايضا العواصف الاستوائية حيث تعد العواصف الاستوائية عواصف قوية وهي تنشا في المياه الاستوائية وقد سببت ضياع الاف الارواح وخسائر تقدر بملايين الدولارات وكان احدى ضحايا الاسطول الاسباني لفرانسيسكو دي بوباديا في عام 1502 وكانت هذه أول حادثة سجل في التاريخ لخسارة من عاصفة استوائية مدمرة، كانت هذه العواصف في الماضي تسبب العديد من الحوادث التي ترتبط بالمثلث، ومن التفسيرات الطبيعية أيضاً الأمواج المدمرة، في العديد من محيطات العالم سببت الأمواج المدمرة في غرق الكثير من السفن، وتسرب البترول من العديد من ناقلات البترول، وكانت هذه الأمواج حتى عام 1995 لغزن غامضة ودلوقتي هنركز الضوء على اهم الحوادث اللي حصلت في مسلس برمودا ودي هنقسمها نوعين: حوادث الطائرات وحوادث السفن هنبدأ بحوادث الطائرات ففي 10 يوليو 1945 فقد توماس أرثر في البحر مع 11 شخص من الطاقم. كانوا جميعا على متن طائرة عمودية الطائرة كانت تابعة للبحرية الامريكية فقدت في مسلس برمودا وقد اقلعوا من قاعدة عسكرية في ولاية فلوريدا عند الساعة 7 مساء في 9 يوليو 1945 للقيام برحلة تدريبية بالرادار الى منطقة في جزر البهاما كان الرصد الاخير لموقعهم على شاشات الرادار في الساعة 10 وربع صباحا يوم 10 يوليو 1945 قرب جزيرة جبلية في ارخبيل سان اندريا في كولومبيا ولم تظهر اي اشارة على الرادار لاحقا اجري بحث جوي مكثف لمدة 10 ايام بواسطة حاملة الطائرات دون التوصل الى في 5 ديسمبر 1945 فقدت الرحلة 19 خمس طائرات قاذفة من طراز تي بي اف افنجرز مع 14 طيار ولاحقا في اليوم نفسه فقدت طائره من طراز بي بي ام مارينار وعلى متنها 13 طيار في اثناء البحث عن الرحله 19. في 3 يوليو 1947 وفقا لما جاء في اساطير مثلث الشيطان فان الطائره بوينغ بي 29 سوبر فورتر قد فقدت قرب برمودا. اجرى لورانس كونش تحقيقا ولم يعثر على اي اثر للطائره، الطائره المفقوده هي اي بي 29 وقد فقدت في عاصفه قرب ساحل فلوريدا. في, في 16 نوفمبر 1949 اختفت الطائره وسقطت طائرة دوغلاس C54 سكاي ماستر جوار مثلث برمودا في المحيط الأطلسي وفقد اثنان من أفراد الطاقم وفي 19 نوفمبر 1949 عثر على 18 ناجيا على بعد 600 كيلومتر شمال شرق برمودا في 30 يناير 1948 اختفت طائرة أفرو يودر وكان على متنها طاقمها المكون من 6 اشخاص و27 مسافر كانوا في طريقهم من مطار سانتا مارينا في جزر الازور الى قاعده كيندلي الجويه في برمودا في 28 ديسمبر 1948 فقدت الطائره دبلاس دي سي 3 مع 3 من أفراد الطاقم و63 مسافر كانوا على متنها في رحلتهم من سان خوان بورتريكو إلى ميامي في فلوريدا. 17 يناير 1949 اختفت طائرة أفرت تيودر مع 7 من أفراد الطاقم و13 راكب كانوا مسافرين من قاعدة كيندلي إلى مطار كينجستون في جامايكا. 9 نوفمبر 1956 فقدت طائرة مارتن مارلين و10 من أفراد من الطاقم بعد الإقلاع من قاعدة برمودا. في 8 يناير 1962 فقدت طائرة القوات الجوية الأمريكية كي بي 50 فوق المحيط الاطلسي بين الساحل الشرقي للولايات المتحدة وجزر الازور في 9 يونيو 1965 جاءت المكالمة الاخيرة من طائرة سي 119 التابعة لجناح حاملة الجنود 440 المفقودة بين فلوريدا وجزيرة ترك الكبرى على نقطة تقع مباشرة شمال جزيرة كيروكيد في جزر البهاما على بعد 280 كم من جزيرة ترك الكبرى عثر على حطام الطائرة في 18 يوليو 1965 على شاطئ جولدراك قبالة الشاطئ الشمالي لجزيرة اكلين في 6 ديسمبر. خمسة 1965 فقدت جندي اركب مع طيار وراكب اخر كانوا في طريقهم من لودرديل الى جزر البهاما الكبرى 31 اكتوبر 1991 اختفت اشاره طائره كوجر من الرادار التي كان يقودها جون فيردي وبول لوكاري ورغم ظهور هذه الحادثه في بعض لوائح الاختفاء مش مثلث برمودا فقد حدثت بالفعل في خليج المكسيك بمحاذاه ساحل لوريزيانا جنوب شرق بحيره تشارل في 20 يونيو 2005 سقطت طائره من طراز بايبر بي 23 بين جزيرة جارز وجزر البهام وفورت بيرس في فلوريدا وكان على متنها ثلاث أشخاص في 10 إبريل 2007 فقدت طائرة بالقرب من جزيرة بيري بعد أن حلقت في عاصفة رعديه من المستوى السابع وفقدت ارتفاع وسجلت حالتها وفاة في 23 فبراير 2017 اضطرت طائرة الخطوط الجوية التركية TK183 الى تغيير وجهتها من هافانا كوبا الى مطار واشنطن دالاس بعد حدوث مشاكل ميكانيكيه وكهربيه فوق مثلث برمودا في 15 مايو 2017 اختفت طائره خاص من طراز MU2B على ارتفاع 24000 قدم فقد مراقب الحركه الجويه في ميامي الاتصال به. أثر لاحقا على حطام الطائره في 4 يوليو 2019 كان الملياردير كريستوفر كلاين وهو ملك صناعه الفحم احد سبع اشخاص لقوا مصرعهم في حادث تحطم مروحيه في جزر البهاما سقطت المروحيه بعد الاقلاع من is جراند كاي بوقت قصير. اتكلمنا على حوادث الطائرات ودلوقتي هنتكلم على حوادث البحر. في ليله 11 سبتمبر 1492 ابلغ كريستوفر كولومبوس وطاقم سانتا ماريا عن وجود ضوء مجهول قبل ايام قليله من نزولهم في غواناهاني. في عام 1800 اختفت السفينه الامريكيه بيكرينج التي كانت في طريقها من جزر غاديلوب الى ديلاوايا. كان على متنها راكب يرجح ان ذلك كان بسبب عاصفه. في عام 1814 كان الكاريبي اخر موقع معروف للمركب الشراعي الامريكي. وسم. ربما تسببت عاصفه في ضياعه. في عام 1824 اختفت المدمره الامريكيه يو اس اس في طريقها من كوبا الى جزر بومبكنز وكان على متنها 14 شخصا. في عام 1881 وفق اساطير حوادث السفن وجدت السفينه الين اوستن مهجوره وقد ابحر بها الطاقم مع ربان السفينه الى الميناء. حول هذه الحادثه روايتان اما ان السفينه اختفت في عاصفه واما انها قد عثر عليها مجددا دون طاقمها. ذكر الكاتب لورنس ديفيد كوش في كتابه المسمى بعنوان حل لغز مثلث برمودا انه لم تذكر اي اخبار عنها في الصحف سنه 1880 او 1881 لكن المؤلف اقتفى اثر هذه الخرافه في كتاب بعنوان ما يقوله المنجم للكاتب روبرت كولد سنه 1943 ان حادث سفينه الين اوستن حدث بالفعل وذلك وفقا لقيد تسجيل لويد لندن الذي يثبت وجود ميتا التي بنيت سنة 1854 واعيد تسميتها الى إيلين اوستن سنة 1880 ولم يسجل ضحايا في هذا الحادث أو في أي حادث سفينة في ذلك العام ما يرجح احتمالية وجود العديد من المفقودين الذين كانوا على متن السفينة المهجورة التي اختفت فيما بعد وبعد ذلك حددت الاقمار الصناعيه موقعا واحدا لحادث السفينه المزعوم الذي ذكره روبرت كولد في الاذاعه في الثلاثينيات كذلك ذكرت قصه السفينه في الصحف في يوليو في يونيو 1906 وتفيد بان حادث السفينه كان سنه 1891 لكن قصه 1906 لا تشير الى مكان الحادث الحقيقي في عام 1918 غادرت ناقله الفحم سايكلوبس من بربادوس في 4 مارس واختفت وعلى متنها 306 راكب كانوا في طريقهم الى بالتيمور هختم كلامي بإن أكتر رحلة اتشهرت في الحوادث اللي حصلت في مثلث برمودا هي رحلة 19، وهنا كان بدأ العالم يأخذ أسطورة مثلث برمودا بجدية، في 5 ديسمبر 1945 بعد حادثة الاختفاء المشهورة لمجموعة طائرات الرحلة 19، اختفت خمسة قاذفات قنابل للبحرية الأمريكية بشكل غامض بينما كانت هذه الطائرات في مهمة تدريبية روتينية، كما اختفت طائرة إنقاذ أرسلت للبحث عنهم ولم ترجع أبدًا، بإجمالي ست طائرات و27 رجلًا، ذهبوا دون أي أثر وجميع أفراد طا بلا خبرة طيارات باستثناء شخص واحد هو السرب الملازم الاول تشارلز تايل ثم ارسلت مجموعه استكشاف ومن ضمنها الطائره مارتن التي كان على متنها 13 شخصا ولم تعد هي الاخرى ولكن ليس بسبب مسلس برمودا فالطائره انفجرت في الجو بعد 23 ثانيه من الاقلاع كان السبب ان هذا الصنف من الطائرات يعاني من عيوب في خزان الوقود وبكده يبقى انتهت رحلتي مع مثلث برمودا مش عايزك وانت بتتابعني تنسى تعمل علامه لايك واشتراك للقناه لو لسه ما عملتش وتفعل زر الجرس ولسه ما فعلته وتسيب لنا اي تعليق حوالين مثلث برمودا سواء معلومة انت عرفتها او معلومة اثرت فيك او سمعتها وانت بتتفرج على الفيديو او معلومة احنا ما ذكرناهاش في الفيديو والى اللقاء في فيديو اخر جديد مع قناتكم المحببة الشاطر عم.